Ви перебуваєте на одному з точно найгарячіших напрямків, саме Бахмутському. І сьогодні про цей напрямок заявили, зокрема, в Міноборони Британії. Там мають такі доволі оптимістичні прогнози саме для української сторони, що, мовляв, погодні умови, те, що буде, і зараз вже триває відлига, будуть болота, і для тої армії, яка наступає, це не зовсім кращі умови, так? для них буде складніше наступати, робити свої дії, які вони роблять. Розкажіть нам, будь ласка, як ситуація? Чи відчуваєте ви це полегшення завдяки погоді? Чи це лише просто якісь прогнози Міноборони Британії і не більше? На жаль, не встигаємо читати прогнози Міноборони Британії. Дуже рідко маємо доступ до Стерлінку. Вітаю, до речі, всіх з українського бахмута. Місто стоїть, тримається. Ситуація є зараз дуже складна, надзвичайно складна. Я, звичайно, не речник, а звичайний солдат-гранатометник, тому бачу ситуацію на фронті свого відтинку. Ми тримаємо з 24 лютого, може, 5 п'ятого окрема штурмова бригада. За цей рік виросла з полка до бригади, перебуваючи без тут, на Донеччині. Ми тримаємо південний фланг Бахмутського фронту, тобто південь міста, село Іванівське, де вороги... Без намагаються перерізати, фізично перерізати трасу Константинівка-Бахмут. Вони це ще раніше зробили, цю трасу під своїм вогнев... взяли під свій вогневий контроль. Але ці всі їхні атаки, вони намарне. Тут фронт тримається міцно. Але ситуація є складна. Коли казали про погодні умови, так вони є дуже складні. Багато хворих, тому що перепади температури, днем дуже мокро, величезні болота, на ніч примерзає, багато хто кашляє, умови складні і для нас єди наступальної сторони, для наступаючих звичайно складніше, тому що коли ми їх притискаємо до землі, уявіть собі, що російський окупант лежить там в болоті, притиснути нашим вогнем, чи, мі... чи гранатометним, чи кулеметним по декілька годин в день, зрозуміло, що так наступати дуже важко, але на жаль ворог вже з двох боків війшов в місто, а з півдня намагаються війти в місто, тому зараз ситуація дуже важка, виконтрольована. Але українці мають знати, що якби ми себе тут спокійно почуваємо, підвіз боєпропасів, вивезення поранених, навіть гарячу їжу підвозять. Так що ті, хто розказують, що Бахмут там в тліщах, в оточенні повному, цього немає. Є планова спокійна оборона українського міста Бахмута, є спокійне виконання наказів, коли кажуть, що треба завести в Бахмут багато нового підкріплення, то, на жаль, ми бачили в Солодарі ситуацію, коли багато підрозділів, особливо новомобілізованих, які не готові до прямого контактного бою, тільки погіршують ситуацію на полі бою. Тому нам би побільше боєкомплекту. Побільше гранат до наших гранатометів, побільше мін до мінометів, бо те, чого бракує зараз, це певний снарядний голод. І ми місто готові тримати. Це українське місто, козацьке місто. Це місто, де народився перший е полеглий на російсько-українській війні Дмитро Чернявський, який загинув на, мі на мирному мітингу на початку 2015 року е в Донецьку. Е відповідно, місто тримається, але зараз ситуація дуже важка, тому що, ви розумієте, з трьох боків витять кулі, тобто якогось захисту, якогось прихистку знайти важко. Постійні артилерійські обстріли, щойно щухає артилерійські обстріли, як починається піхотна атака ворога. Ми це все відбиваємо, але е, треба розуміти, що і українська сторона несе втрати. От я перед ефіром дізнався, нас двоє побратимів були поранені. В одного хороша новина, в другого не дуже. Один, одному вдалося врятувати ОКО, Осколок влутів, але лікарі зробили унікальну операцію, і людина буде бачити, і вже рветься в бій, проситься, щоб його назад відпустили. А другий назавжди втратить це локо. Тому треба розуміти, що війна тут реальна, вона страшна, вона не телевізійна, не картиночна. І кожен цей бій, кожна сутичка вогнева з ворогом, вона проводить до того, що українські солдати теж якби, несуть за це, платять за це дуже велику ціну. Командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський теж прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку. От я зацитую його. «Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ і оточити місто. У боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму». І це якраз про що ви, пане Юрію, теж підтверджуєте і говорите. А військові експерти кажуть про те, що може бути таке, що буде наказ, і можливо відступити з Бахмуту нашим Збройним силам України. От як на це можуть відреагувати військові? Зрозуміло, що ви виконуєте той наказ, який вам дають, але наскільки це може бути для нас ну, якось неприємною ситуацією? Відступати завжди неприємно, втрачати будь-які сантиметри української землі неприємно, тому що це дає Путіну пропагандистські ефекти. Не досягнувши жодних результатів за рік, взяття маленького містечка, райцентру Бахмута російськими пропагандистами буде показано як велика перемога. Більше того, ми ж точно хочемо повернути всю українську землю. І якщо ми відступимо з певних тактичних намірів з Бахмута, то ми як солдати виконуємо будь-який наказ, але потім і нам Доведеться це місто відбивати, і ми розуміємо, що втрати при штурмі на жаль набагато більше ніж втрати ніж втрати при захисті. Тому, звичайно, було б добре, якби ми знайшли всі механізми міста утримувати. Ще раз зазначу: я можу говорити тільки про південний фланг міста Бахмута, ото район Літачка Іванівського. Тут ми тримаємо оборону міцно. Більше того, філософія нашого підрозділу п'ятої окремої штурмової бригади дуже проста. Якщо ми з якихось причин втратили позицію, одразу йде наказ її відбити. Тобто ворог знає, що ми просто так нічого не здаємо. І нам, як штурмовому підрозділу, звичайно, неприємно якби, втрачати позицію, неприємно відступати. Але ми розуміємо, що військове мистецтво – це шахи. І клітка на полі менш важлива від фігури на полі. І головне завдання української держави – зберегти українську армію зберегти її високий бойовий дух. І тоді українська армія відіб'є все, що навіть буде втрачено. Тому ми налаштовані битися за Бахмут, ми б'ємося за Бахмут. Звичайно, я кажу, є ще раз проблема, коли приїжджають, коли кидають свіжомобілізованих або підрозділи, які не готові до таких прямих контактних боїв. Росіяни нам нав'язують отакий безжальний обмін людей. Техніку залишають свою ззаду. Малі штурмові групи йдуть, їх, умовно кажучи, важко зни... з рельєфом, їх важко знищити мінометкою чи навіть гранатометкою. Вони заходять в прямий стрілецький контакт. І тут дуже важливо, щоб ми тримали оцей стрілецький бій. Тому що е з тактичної точки зору, можливо, е будь-які кроки. Але з пропагандистської точки зору Путін дуже хоче бахмут як певний подарунок, як певний приз. Тому, я думаю, саме з цієї точки зору ми не повинні віддавати йому Бахмут, щоб потім з великою кров'ю його не відбивати. А з іншого боку, як на мене, Бахмут – хороше місце для наступу. 30 кілометрів до Бальцева, втрачене в 2015 році, ключова розв'язка між Донецьком і Офганськом, пряма дорога на Лисичанськ, дорога на Горлівку. Тобто, якщо ми збираємося наступати на цьому відтинку фронту, то, звичайно, місто треба утримувати. Але знову ж, скажу, це не 17-й рік, не солдати повинні вирішувати долю е битви і баталій. Ми солдати, ми маємо виконувати ті накази, які є, маємо виконувати їх якісно. Наше завдання кожного дня якомога більше понавбивати москалів, які прийшли на нашу землю. І вони мають знати, що всі, хто прийшов сюди, вони звідси живими не підуть. І завдання солдати, солдати якісно цю роботу виконувати. Чим швидше ми їх... Повбиваємо, тим швидше влітку поїдемо купатися в Крим. Чим довше будемо з тим тягнути, тим, на жаль, довше нас будуть чекати наші родини.